Oh my Hey! Hey! Hey, my God! Jy nie mooi schieten, biedere! Jy moet mooi schieten, biedere! Wat maak jy? Wat maak jy? Self defense, ons oefent self defense. Oefen so, met jy gaan nie kie boer mekaar, self defense. Kerels, Mm -mm, nee, dit gaan nie werk, jylle gaan mekaar vernietig. Skryf jylle eerder in vir Willebyse selfverderigingsprogramm, Idan van Kala Systems. Bied vir ons een fantastische ding aan, jy krijg een certificaat, gaan skryf jy op jy website in, jylle gaan vir mekaar vernietig so. Huister, sien jy uit. Ek sien baie uit. Enige iemand kan inskryf. En dit is helemaal verniet. Al wat jy hoef te doen om deel te raak van die trok, Sy skryf in. Ongelukkig kan ons net een paar mense per episode vat, so kies die spesifieke avontuur wat jy wil doen en skryf het daai in. Jy stap weg met die skill en met die certificaat. En het koos jou niks. Skryf net in. Kom raak deel van die trom.